S-a întors iarna în România, turi sub liniere tii surprins sub i de viscol. salvați cu dificultate în Și Mai mulți turi sub liniere tii au fost surprins sub i de viscol. Sunt edup amiaz, în masivul Bucegi, unde vizibilitatea este foarte redus, acest subliniere tia având nevoie de ajutorul salva subliniere sublinieretilor, respectiv al celor de la Stacia Meteo de la vârful Omu, informează Zager Press. Eful serviciului Salvamont Bu. Subliniere ten. Gheorghe Haiduc, a precizat ce doi turi subliniere tii, din bucure subliniere tii, au fost recuperați de Salvatorii Montani de pe platoul bucecii subliniere ii dus sublinierei la refugiul Salvamont, acce subliniere ti a nereu se înainteze din cauza viscolului sublinierei. A vizibilit extrem de reduse. Alci doi turi sublinierătii, respectiv un berbat sublinierei o femeie, au fost prins i de vremea nefavorabil pe munte, ei ajungând la stacia meteo de la vârful Omu cu ajutorul angajaților acesteia. Acest Bieretia din urmă vor sprijini alte două persoane aflate în dificultate pentru a ajunge la stacie, locul unde cei patru sub vor petrece noaptea. Potrivit lui Haiduc, pe munte Ningei Viscolit, vizibilitatea este foarte secezut, iar vântul bate în rafal cu viteză de 80-100 km/h.